بالروح بالجسد هيا مالك نرحب بالكل. ابو أنا اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي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 تغطيه لهذا هذا النشاط الرياضي دور دور دور دور دور دور دور يا أدور سوف نذهب الى الفوق الى الفوق من الفوق الى الفوق الفوق اذا انطلاقه من الفوق الى سيبورد سيبورد سيبورد ثلاثه غرور وقف سيبورد سيبورد ثلاثه غرور وقف سيبورد سيبورد سيبورد ثلاثه غرور إذا المحتل المرتبة الأولى وسننتظر من, من سيكون المحتل للمرتبة الثانية ومن تكون المحتلة للمرتبة الثالثة لازال السباق في أشده هنا في هذه الحلبة في المنطقة الرطبة بزوار بكار إذا المحتلة المرتبة الثانية اللاعبة المدرب مستقبل فاستنتهت الأثناء إذن لازمنا أن ننتظر المحتلة للمرتبة الثالثة في هذا السباق ونا نطلب من فيه مرة أخرى برج الوقاية المدنية طبعا سعيد المحتلة المرتبة الثالثة صاحب القبعة الحمراء هو في طريقه إذن فئة المسنين شود موسيقى